صلاة الله والتسليم على من خص بالتعظيم وآل خص بالتكريم وصحب فاق أعلاها محمد سيد العظم مديح يفرج الكرب ومدح الآل والقرب بآية الذكر تلقاها بلغنا من نصائحه بقدر يعلم الله وقادره غاية الغيبة وروضه شرفت طيبة وحسن ستره الهيبة ونوره منه عماها وحسن جل خالقه جمال يسبي عاشقه ونور بعض بارقه الى الاكوان مداها وهل تحصر له البشر بمدح العالم وهل تحصر له البشر بمدح العاد والحصر نبي الدين قد نشر كفاحا كلم الله كتاب الله مديحا في شمائله كتاب الله قائله مديحا في شمائله وقد بيّن فضل ولا المسطور النقل ولا يحصر له العقل ولا المسطور النقل على الادراك الاعلى ومن أنواره. ظهر للعقل بالقدرة ومنه الشمس والبدرة، ظهر للعقل بالقدرة ومنه الشمس والبدرة فأرجو تقال شفيعي أنت يا طه إلى الخلاق صورته وفي الإيجاد نظرته إلى الخلاق صورته وفي الإيجاد نظرته عظيم الجاه قبضته محمد منه سموها حديث القدس قد خبر بأنك آدم الأكبر حديث القدس قد خبر بأنك آدم الأكبر أبو الأرواح قد عبر وآدم طين في هلا رسول الله غياثا يوم شدتنا رسول الله عدتنا غياثا يوم شدتنا وليس سواك حجتنا ومن يدرك سواك